السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم ام حسن من قناه شغل مخك النهارده هنعمل مع بعض العجينه الورق هنعملها ازاي هنجيب الاول شويه ورق مش محتاجينهم ورق كراسه ورق ملزمه بدل من النيل وهنجيب شويه ميه في اي بوله وهنقطع الورق حتت صغيره هننقعه الاول عشان يوهش كده وتخلي بالك لو الورق فيه دبابيس او حاجه نمسك الطاي كده لازم يتشال ده كده شكل الورق بعد ما باش هنجيب بقى الخلاط وهنصره وهنحطه زي ما هو كده كده كده هنحط ميه شويه شويه ومكترش وهنحط بقى ميه وتزودي الميه عشان الخلط ما يبوظ كده كده كل الميه دي هتتصفى وفي نفس الوقت كتر الميه هيساعدك ان الورق ي كويس اول ما تلاقيه واقف كده وعايز مياه تزودي مية وتقلبي بمعلقة تقلبي الورق اللي عشان عن السنون عشان يكمل ضرب. كده تمام هنجيب مصفه مصفة هنفضي فيها اللي احنا قطعناه السنه دي عامل ازاي <تصفيق> دي ده كده معانا شكل ورق بعد ما صفناه من الميه وعصرناه جامد ميبقاش فيه اي ميه خالص يبقى عامل كده هنجيب بقى الغراء الابيض بتاعنا بديل الغراء الابيض اللي احنا عملناه المره اللي فاتت اللي احنا عملناه من الدقيق والسكر وكوبايه الخل اهو هنجيب هنجيب الغراء ونبدا نحط شويه علي الورق بتاعنا ونعجن وهتعجني كانك بتعجني بيتزا كانك بتعجني عجينة عادية خالص تفضلي تعجني كده إيه لقيتيها محتاجة غيرها تاني هتحطي تاني لحد ما تديكي شكل عجينة البيتزا بالظبط يبقى ماسكة في بعضها هنحط شوية كمان طبعا البديل بتاعنا بنحط أكتر من الكمية اللي هتستعمليها لو جايبة غيرة أبيض من برا فمش مش مشكلة بس ايه هنوفر ونبقى شغالة مخنا بدل ما نشتري غيرة أبيض غالي ونخلي الغراء ابيض حتى لو هتجيبيه هتستعمليه في حاجات تانية ميبقاش الإستهلاك عليه كتير يعني. هنبدأ نعدي اهو وتبقى تتظبط معانا شويه شيلت منها شويه عشان بس ايه الغرقه دي الابيض تكفي بتاعنا اللي احنا عاملينه تكفي وبعد كده بكمل انا بعدين نكمل مع انا بس عايزه اوريكم هتبقى المفروض زي تستعمليها وهي عامله ازاي بس رميت معايا ازاى فتحت شويه الفضيق من البديل بتاعنا العجينه بقى دي نزلتها هتتعمل بيها حاجات كتير في الديكورات وبتتلون عادي وكمان منها اشكال زي ما انت عايزه عادي شفتي عامله ازاي بتشتغل بقى بيها تعملي بيها الاشكال اللي انت عايزاها او هاني هوريكم كمان في فيديو تاني هنستعملها على ايه وهنعمل بيها ايه دي كده معانا العجينه الورق بتاعتنا اللي يعجبه الفيديو يدوس سبسكرايب اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد على قناتي شغال مخك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته